Микола Ткачук мешкає у квартирі на четвертому поверсі за адресою вулиця Пілоцька, 117-1, де у другому під'їзді багатоповерхівки ремонтують ліфт. – Користуюсь ліфтом, бо в мене вже такий возраст різ, що вже не так-то легко ногами підніматися на четвертий этаж. А і сьогодні якраз я… Рано він працював. Жалуватися нема на що. В принципі, працює більш-менш ще не, такий, не дуже старий е е дім, щоб вже був зношений ліфт. Щоб тут сальники стоять, тут сальники. Тобто треба це все зняти, щоб поміняти тут сальник. Тут сальники є, щоб їх поміняти, треба мотори зняти. Ну, тобто розібрати половину, то роботи ось вот так. Заступник інженера спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельний скліфт» Іван Іванов каже, заміна редуктора і тягового канату, згідно проєктно кошторисної документації, коштує 80 тисяч гривень. Зараз відбувається капітальний ремонт ліфта. Зокрема, заміна редуктора і тягового канату і тягового шкіла. Редуктор він дуже рідко виходить з ладу і він міняється тільки один раз. Він служить 20-25 років. За словами Івана Іванова, 90% ліфтів, які обслуговує підприємство, перевищили свій термін експлуатації. Іван взяти в загальному, то ми десь обслуговуємо 1500 ліфтів, десь півтори тисячі ліфтів. А зокрема, в місті Хмельницькому – 1200 ліфтів. І ті ліфти, які ми обслуговуємо, їх ресурс закінчується, ну, ви працюємо 90%. Десь. десь 90%. Ми ще обслуговуємо в Нітішині, в Шепетівці, Славута. Волочись. Цим ліфтам вже від 30 до 40 років, а їх термін придатності – 25 років згідно з чином законодавства. Іван Іванов каже, капітальний ремонт ліфта коштує від 100 тисяч гривень. Далі проводиться діагностика експертне обстеження цих ліфтів. І по результатах або капремонт, або припинення експлуатації до капремонту, або продовження експлуатації. Середній капремонт обходиться порядка 100 тисяч гривень. Ну, це такий капремонт незначний не по обсягах. А якщо серйозний капремонт заміною основних вузлів станції керування, домінувано потягне. На перше півріччя з Хмельницького міського бюджету на ремонт ліфтів виділено 5 мільйонів гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Ремонтуємо ліфти фактично повністю за бюджетний кошт. Під співфінансування попадають тільки ті випадки, коли люди хочуть замінити ліфт повністю з кабіною і навіть з направляючими. Якщо ми замінюємо основні безпекові вузли – це канати, редуктори, лебідки, двигуни, шківи – це робиться повністю за рахунок міського бюджету. І на це цього року передбачено в базовому бюджеті вже 5 мільйонів. Ще 5 мільйонів буде доводитися на сесії, яка буде у березні. За словами Івана Іванова, крім комунальної компанії Хмельницький, в області ще 10 приватних компаній, котрі обслуговують ліфти. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.